واستكثارهم لنعم الله تبارك وتعالى على بعض عباده وتكبرهم عليهم وبغضهم لهم وحبهم لانفسهم واعجابهم بها لهو داء النفوس الخبيثه التي تقود اصحابها الى الحقد والغل والحسد والعين والشماته وغير ذلك من امراض القلوب قال رب العالمين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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تناقشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا فهذه الآيات المباركات وهذا الحديث النبوي المبارك كلاهما يبين لنا عباد الله أن الله تبارك وتعالى عندما ينعم على بعض الناس ويمسك النعمة عن البعض الآخر فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى النظر إلى من هو دونهم لأن النظر إلى من هو دوننا يجعلنا لا نزدري نعمة الله تبارك وتعالى على الآخرين وللاسف الشديد كثير من الناس يكون عندهم من الامراض القلبيه ما الله تبارك وتعالى بهم عليه وتظل هذه الامراض في القلوب حتى تؤدي بصاحبها الى اهلاك نفسه والاضرار والاذيه للاخرين ومن ذلك العين والحسد اللذان انتشر انتشارا كبيرا في مجتمعات المسلمين وفي اوساط المسلمين وبين المسلمين بعضهم البعض وهذه الظاهره ليس لها من دون الله كاشفه وقد بين رب العالمين ان الحسد صفه للكافرين وبين رب العالمين ان هذا لا يقود صاحبه الى الجنه والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الله تبارك وتعالى يحب العبد النقي ان الله عز وجل يحب العبد النقي مخموم القلب صدوق اللسان وعندما سال صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مخموم القلب فقال هو القلب النقي المخموم القلب الطيب الذي لا غل فيه ولا حقد فيه ولا حسد فيه وإذا تمكنت هذه الأدواء من القلب ألا ذلك إلى فساد في العمل وإلى سوء في التصرفات وإلى سوء في العاقبة لأن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أن الله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسد ومهما يكن فقد جاءت نصوص الوحيين من القرآن والسنة مبينة أثر الحسد بين الناس و أن العين حق في إصابتها وتأثيرها وذلك بأمر الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقد أخبر رب العالمين عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أمر أولاده أن يذهبوا إلى مصر فكان منه ما كان من قوله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة خشي عليهم من العين أن تصيبهم لما تميزوا به من جمال غير عادي وكمال غير عادي وبسطة في الجسم إلى غير ذلك من الأمور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 مما ناله من الأذى والضرر من قومه إلا أنه كان يسأل رب العالمين أن يهديهم وكان مما كان من الكفار أن كانوا يفعلون معه ما يفعلونه مع غيره من حسده وبغضه ولكن كانت الأذية برسول الله صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة ولذلك قال رب العالمين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فبين رب العالمين أن الكفار يبغضون نبينا صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث تبين لنا أن العين حق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالاسترخاء من العين وكان صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من العين فإن العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين لو افترض أن شيئا يسبق القدر لسبقه لسبقته العين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني العين كثيرا ما تصيب العباد فتؤدي بهم إلى الهلكة عياذا بالله تبارك وتعالى من هذه العين وقد شرع الله رب العالمين لمن ابتلي بالحسد والعيد ان ياخذ باسباب الحمايه والوقايه من ذلك فضلا من الله ورحمه فانه ما انزل الله داء الا وجعل فيه شفاء وجعل فيه رحمه وجعل فيه عافيه وانزل معه الدواء واليكم هذه الاسباب التي ينبغي علينا جميعا أن نأخذ بها حتى ندفع حسد حاسد وحتى نزيل إصابة عين حاسدة أمسكت رزقا أو أصابت رزقا فمنعت أو أصابت قلبا فأحزنت أو أصابت بدنا فأمرضت وهذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة ومن ذلك الإيمان بالله أن يكون العبد عند نزول هذا البلاء عليه من حسد في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه في ماله في زوجته في ولده في صحته عافيته في مطعمه ملبسه مأكله أي أن كانت الإصابة فإنه ينبغي عليه أن يكون مؤمنا بأن المنعمة وأن المولية وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليه بذلك وأن الله تبارك وتعالى قدر على هذا العبد المنعم بنعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة قدر عليه مثل هذا الابتلاء حتى يفر إلى الله تبارك وتعالى عندئذ يكون الاختبار في هذه الجهه واختبار ايماني ليعلم رب العالمين الصادقين في ايمانهم من الكاذبين في ايمانهم. والعين عندما تصيب عبدا من عباد الله او امراه من اماء الله تبارك وتعالى فان ذلك فاننا بذلك نقف موقف المطيع وموقف الصابر المحتسب عند نزول قضاء الله وقدره، وكثير من الناس للأسف الشديد عندما يصابون بشيء من هذه الابتلاءات فإنهم يتسخطون على مقدور الله تبارك وتعالى عليه، وإنهم يصابون بالخوف مما نزل بهم، ويصابون بغير ذلك من الأدواء من الأمراض النفسية التي إن دلت فإنما تدل على ضعف في إيمانهم وضعف في يقينهم وتوكلهم على الله جل وعلا ومهما يكن فالإيمان بالله تبارك وتعالى يملي على العبد فالعبد مطالب أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هذه الإصابة بالعين التي أصابتك يا عبد الله وهذا الحاسد الذي أصابك يا عبد الله لم يكن ليخطئ وإنما هو بأمر الله تبارك وتعالى وبإذنك لتعلم أن الإيمان يملي عليك أن تسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وأن تأخذ بالأسباب الدافعة لشر حاسد إذا حسد ولشر عين حاسد ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما درسا مهما في السلوك وفي التصرف وفي الإيمان بالله تبارك وتعالى من ناحية اخرى فيقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحِفِ كذلك من الأسباب التي بها ندفع الحسد والعين عن أنفسنا وبيوتنا وأهالينا وأقاربنا وأحبابنا التعوذ بالله والتعوذ بالله والاستعاذة بالله إنما هي معرفة العبد لقدر نفسه وفقره وذله بين يدي ربي ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى عند النور اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فعندما يعرف العبد أن حياته ومماته بيد الله تبارك وتعالى وأن رزقه بيد الله تبارك وتعالى وفقره بيد الله تبارك وتعالى وصحته وعافيته ومرضه إلى غير ذلك مما يتحول فيه العباد بين عشية وضحاها من حال إلى حال عندما يعرف العباد أن أمورهم كلها بيد الله تبارك وتعالى عندئذ يعرفون حجم أنفسهم وقدر أنفسهم ولذلك كانت كان من اغترار العبد مما يجعل العبد مغتراً بعمله أن الله تبارك وتعالى يجعله إلى نفسه يكله إلى نفسه ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين العبد إذا وكل إلى صحته إذا وكل إلى قوته إذا نظر في نفسه وظن أنه يستطيع أن يفعل شيئا غير عادي أو شيئا عاديا وحده فإن الله تبارك وتعالى إذا وكله إلى نفسه أحب نفسه، وكان بمن وكانت عنده الأنانية بالغة كبيرة، ومعجبا بنفسه، والعجب إذا وصل لعبد من عباد الله، فإنه يجعله في مراتب في مراتب فظيعة جدا، من أمراض القلوب عياذا بالله، ومهما يكن فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نستعيذ بالله رب العالمين من شر حاسد إذا حسد وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفلق وهي سورة ينبغي علينا أن نقرأها وينبغي علينا أن نتفقه فيها وينبغي علينا أن نتلوها آناء الليل وأطراف النهار فهي من أذكار الصباح والمساء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 وقد يصيبهم بعينه من حيث لا يراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فبعض الناس لا يشترط كي يصيب عبدا من عباد الله بالعين أن يراه، بل يكفي أن يوصف له ما عليه حال هذا العبد من عباد الله، فبعض الناس يوصف لهم أن عمرا أو زيدا من الناس قد اشترى بيتا من البيوت كي يسكن فيه او اصبح في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عندئذ يكون الحاسد والعائن متمنيا لزوال هذه النعمة كارها لنعمة الله تبارك وتعالى على على عباد الله مستكثرا ان تكون هذه النعمة لغيره عندئذ يحقد عليه وعندئذ يغل عليه وعندئذ يمتلئ قلبه قراهية له نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من هذا المرض ثم إن من الأسباب التي بها ندفع شر الحاسد وشر العائن أن نتقي الله تبارك وتعالى في أوامره ونواهيه المأمورات في الكتاب والسنة ينبغي علينا أن نطبقها والنواهي في الكتاب والسنة ينبغي علينا أن نجتنبها قال رب العالمين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شَيْئًا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا أردت أن يحفظك الله تبارك وتعالى من شر حاسد إذا إذا أردت أن يحفظك الله تبارك وتعالى من الإصابة بالعين فاتق الله تبارك وتعالى في صلاتك فاتق الله تبارك وتعالى في عبادتك فاتق الله تبارك وتعالى في معاملتك لأهلك ووالديك وأقاربك والناس أجمعين اتق الله تبارك وتعالى في حدوده اتق الله تبارك وتعالى في نعمه جل وعلا احمد ربك واشكره على نعمه الظاهرة والباطن وكذلك ينبغي عليك يا عبد الله أن تبتعد كل البعد بينك وبين السيئات والمنكرات والفواحش وقاية، بحيث لا يكون عمرك سدى وبحيث لا يكون وقتك مضيعا في هذه الأمور التي لا تحمد وتجعل ربك تبارك وتعالى غاضبا عليك ويقول حالك إلى ما يقول حال كثير من العصاة من سوء الخاتم ثم إن من الأمور العظام والأسباب العظيمة التي بها ندفع شر الحساد والعائلين التوكل على الله تبارك وتعالى وحده فمهما كاد لك من كاد، ومهما فعل بك من فعل ومهما فعل بك ما فعل فإذا كنت مع الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يدفع عنك وهذا لا يكون بمجرد الكلام ولا بمجرد التذكرة والموعظ وإنما يكون بقوة الرجاء في الله تبارك وتعالى وحسن الظن به ومن يتوكل على الله فهو حسنه فإذا امتلأ القلب ثقة في الله تبارك وتعالى أن الله وحده هو الذي ينصر عبده وأن الله وحده هو الذي يغير حال عبده من حال إلى حال أحسن وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدفع عن عباده مصارع السوء عندئذ يكون القلب في غاية من التوحيد وفي غاية من الإحسان للظن بالله جل وعلا ثم إن من الأمور التي يندفع بها شر الحساد والعائنين الصدقة والإحسان فينبغي علينا أن ننفق في سبيل الله وأن نتصدق في سبيل الله فقد تكون صدقتك هذه يا عبد الله سببا في دفع آفة من الآفات أو عين حافدة, حافدة أو شر قد يصيبك فتكون هذه الصدقه سببا من الاسباب التي تمنع عن توصول الاصابه اليك وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن الاخذ بالاسباب المشروعه فان الصدقه تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء والآثم، ثم ان من الاسباب المشروعه التي ينبغي علينا ان ندفع بها شر الحساد والعائنين صباح مساءً. تهديد التوبة من جميع الذنوب والخطايا والله رب العالمين يحب من عباده أن يتوبوا جميعا إليه ويحب من عباده أن لو فعلوا ما فعلوا من الذنوب ثم إنهم وجدوا أنفسهم بين يدي رب العالمين منيبين إليه مستغفرين إياه فإنه يغفر لهم الذنوب جميعا ولذلك كان من الدعاء في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، اوله واخره، علانيته وسره، ورب العالمين يقول: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، ويقول رب العالمين: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ثم ان من الامور المشروعه كذلك التحمل، اذا نزل بك إصابة بعين في أنف نعمة من نعم الله عليه حسدك حاسد من حيث تشعر أو لا تشعر فتحمل وتصبر وصل الله تبارك وتعالى على أن يعينك على ما نزل بك ولا يكن همك من فعل بذلك من أصابني بعيني من حسدني من الناس أهم أقاربي أهم إخوتي أهم أحبابي أهم فلان أهم علا لا تجعل فكرك مشغولاً بمن آذاك وبمن أضرك ولكن ليكن فكرك مشغولا بالله تبارك وتعالى ليكن ذلك شاغلا لك عن طاعة الله تبارك وتعالى ورب العالمين يقول وأعرض عن الجاهلين ثم إن من الأمور المهمة جدا في دفع شر الحساد والعائن وأن تعلم أن هؤلاء ما تسلطوا عليك إلا لأنك تظهر النعم أمامهم وهذا من الأمور التي ينبغي علينا أن نفهمها جميعاً، هو أن نستعين الله تبارك وتعالى على قضاء الحوائج وستر النعم بالكتمان، فإننا لا فإننا لا ندري عند ذكر النعم والمحاسن أن يكون عمرو أو زيد ممن لم يبرك، ممن لم يقل اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعندئذ إن لم يقل التبريك فإن العين تصيبه الرجل في هذه النعمة التي نزلت به، ولذلك كان من الاسباب المهمة ان نكتم ما انعم الله تبارك وتعالى علينا من نعم، حتى يتمم الله تبارك وتعالى علينا هذه النعمة، وحتى يحفظها من من الضرر وحتى يحفظها الله تبارك وتعالى من شر ما خلق.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 في دفع شر الحساد والعائنين أن نجرد الله تبارك وتعالى بالتوحيد ومعنى ذلك أن نعلم أن العبادات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى فكل عبادة قولية وكل عبادة فعلية وكل عبادة اعتقادية ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو المعبود بحق ومن صرف شيئا من العبادات من ذبح من نذر من رجاء من خوف من توكل لغير الله تبارك ومن محبة من غير ذلك من ألوان العبادات فهذا قدح في عبادته وقدح في توحيده وهو شرك ولا بد ولذلك كثير من الناس ممن يصابون بالعين أو الحسد يحصل عندهم نوع كبير من الخوف من الحساد والعائنين حتى إنهم يتستغون وحتى إنهم ينزل بهم القلق النفسي من وصول شر الحساد والعائنين بهم إلى أبعد الحدود وما ينبغي علينا أن نكون كذلك يا عباد الله بل ينبغي علينا أن نفرض رب العالمين بالمخافة أن نخاف الله تبارك وتعالى وحده وألا نخاف أحدا سواه فمن خاف غير الله تبارك وتعالى صلت الله تبارك وتعالى عليه هذا الذي يخافه ولا بد ثم إن من الأمور المشروعة يا عباد الله الرقيه بما جاء في القرآن والسنة من الإكسار من قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب النفس وكذلك قراءة الفاتحة وكذلك قراءة آية الكرسي لا ينبغي علينا أن نفرط في هذه الأمور المعوذات من القرآن في صباحنا ومسائنا فكلها من أذكار الصباح والمساء فليعتني الآباء ولتعتني الأمهات وليعتني كل راع في بيته ومسؤول عن رعيته بتعليم أهله أهل بيته وتعليم أحبابه الأخذ بهذه المعوذات القرآنية وكذلك من المعوذات النبوية قول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وكذلك قول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله أطيه من كل شيء يعذيك من شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك باسم الله أرقي وكذلك قول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضر ثم إن من الأمور التي نخدم بها وهي من الأهمية بمكان أن كثيرا من الناس قد حدث عندهم من الخلط وحدث عندهم من البدع والشرك ما الله تبارك وتعالى به عليم في هذا الموضوع موضوع الإصابة بالعين فكثير من الناس لقلة إيمانه وضعف توكله وقوة وضعف رجائه بالله تبارك وتعالى يلجأ إلى تعليق التمائم على صدره في يديه في بيته في سيارته في كل مكان ويجعل من ذلك سببا من أسباب دفع العين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من, عل من, من علق تميمة فقد أشرك والشرك هنا إما أن يكون شركا أكبر باعتقاد أن هذه التمائم تنفع أو تضر وقد يكون شركا أصغر إذا جعلها الإنسان سببا في دفع العين ومهما يكن فالله تبارك وتعالى حرم على عباده الشرك صغيره وكبيره قليله وكثيره مهما قل ومهما دق ولذلك من الشرك الرياء والرياء كثيره وقليله محرم وهو عند الله تبارك وتعالى عظيم وكذلك من الأمور التي تكثر في القرى والأرياف ما يسمى بالحاجب يتخذون الحواجب للنساء كثيرا من أجل دفع ضرر غيرهن من من, من أجل دفع الضرر عنهن وما ذلك بأمر حميد بل هو من بدع الأمور بل يصل إلى الشرك إذا اعتقد العبد في ذلك أنه ينفع أو يضر ومهما كانت هذه الحواجب فيها ذك أو فيها طلاسم أو فيها شيء فإنها من خرافات الصوفية ومن الاعتقادات الباطلة الممقوطة التي ينبغي علينا أن نبتعد عنه وكذلك من الأمور التي طغى ويراها كل واحد منا في طرقاته وفي وسائل المواصلات تعليقه الخمسة وخميسة كما نقول وهذه كذلك من الأمور البدعية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطة وبعض الناس يصل بهم الأمر لدفع العين دفع الاصابه بالعين الى تعليق هذه الامور على الصدر، وتعليق او او, أو فعل ذلك عن طريق الوشم في الكف او الوجه، وكل ذلك محرم يا عباد الله، فنسال الله رب العالمين ان يعيذنا من شر حاسد اذا حسد، وان وان يبطل عينا اثر عين اصابت رزقا فامسكت، او اصابت قلبا فاحسنت، او اصابت بدنا فامرضت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسرافنا في امرك، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب ات نفوسنا الاقوام، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.